السلام عليكم شباب وين ما كنتوا وين ما جيتوا، اليوم بنتكلم حول أهدافي في القناة لسنة 2021، فبدون ما نطول إذا ما سويت لايك سوي، وإذا ما كنت مشترك اشترك، المهم نبدأ بالأهداف، الهدف الأول نوصل 3000 مشترك، ليش بديت بهذا الهدف؟ لأنه أتوقع إنه هو الأهم، لأنه بالنسبة لي كل ما زاد عدد المشتركين كل ما زادت قيمة القناة، وأنا حلمي توصل قناتي أكثر من 100000 مشترك، وإنه يصير عندي أكثر من 3000 مشترك شي مرة أسطوري كبداية، ثانيا نوصل 15000 المشاهدة في مجموعة المشاهدة حق القناة <تصفيق> نفس الشيء ننتقل لثالث شيء اشتري بي سي جديد بمواصفات التاليه اي 5 جي السادس جي تي اكس 1650 سوبر 16 جيجا رام 1 تيرا اتش دي دي و250 جيجا اس اس دي البي سي كل شيء للقناه لانه اذا انا طورت البي سي المواصفات اللي قلتها بتشوفون تحول في مستوى المقاطع 180 درجه لانه البي سي الحالي حقي مواصفاته اي 3 جي الثاني بدون كرت شاشه و4 جيجا رام و500 جيجا اتش دي دي شباب مزكم قاعد يسوي المقطع لهيك اذا صار عندي بي سي جوا أو متوسط أداء إلى عالي بتشوفوا المقاطع أسطورية بالهبل اللي بعد أصير محترف مونتاج فوتوشوب ليش قلت هذا الشيء لأنه الدعم ما رح يجي من ولا شيء لازم تعب على القناة عشان يرتفع الدعم. المهم الحين وصلنا لنهاية المقطع وبنفس الوقت اللي قاعد اتكلم انتم قاعدين تشوفون التعب اللي امر فيه عشان اسوي مقطع من مونتاج وكتابة سكريبت لهيك اتمنى تشتركوا وتخلوا لايك وتنشروا المقطع وليش ما نوصل 500 مشترك قبل عيد ميلادي باي ذا واي شباب عيد ميلادي في الثامن وعشرين من فبراير هذي مني لكم لو وصلنا 500 مشترك قبل عيد ميلادي بعطيكم حسابات حسب اللي تبغون الا نتفليكس طبعا لانه انا بنفسي ما عندي ما صار عندي اي شيء اقوله الحين لهيك باي